з танка, і в мене вікна повілітали місці з ранами. Михайло проживав з родиною в селі Новозиряне Херсонщині. Там отримав тяжкі поранення внаслідок обстрілів російськими військами. З танка вистріл. Я пам'ятаю гаряче дихання і взрив, і все чорне. Все, я нічого не пам'ятаю. Потім Валакова чужімкою, вона мені казала, що монет момент кинуло аж до басейни. А в хаті були діти і вона з дітьми. Ну, вони привезли в лікарню 10 марта. У вас Ти... були тяжкі поранення? Ой, дуже. У ну, мене три осколки з голови тут стали. Тут куча осколків. Більше трьох місяців Михайло проживає в евакуаційному центрі. Його родина живе на Івано-Франківщині. Чоловік мріє бути поруч, утім як далі жити – не знає. «Зараз ви тут тимчасово, в цьому евакуаційному центрі, так?» да. «Так. Як далі, я не знаю, що робити. Абсолютно не знаю. Іти на вулицю, хай тут б'ють вже». «Нам дали так, у двох, як він на інвалідності, щоб нам ніхто не заважав, нічого. Так що у нас тут все добре, ми не хочемо нікуди виїжджати. Тільки йду. скучають всі в нас, я взагалі всі посадпокровка нас скучають за своїм селом. До евакуаційного центру з Херсонщини приїхала Катерина з сином. Херсонська область, Херсонський район, Сувокоса. А як давно виїхали звідти? Ой, ще 10 марта з 10 марта в цьому центрі проживаєте? Yeah. Ну, коли 28 лютого почалися бомбіжки, то перший удар прийняли посад покровка. Летіли самоліти, все летіло через посад покровку і почало бомбити. Там жахливо що твориться. Начали, там, невозможно було залишиться. Ще три тижні всі діти кругом сиділи в погрібах. Люди сиділи в погрібах. Над нами самоліти такі літали, бомбили цей посад покровку. Та вже наші зайшли війська в посад покровку. Вже тоді треба було виїжджати, тому що вже були не бої, вже почали посад покровку вже як накривати. В центрі жінка з сином проживають в окремій кімнаті. Катерина розповідає, перебуватиме тут та чекатиме звільнення Херсонщини. Дуже нам добре. у Нас така завідувача хороша, дуже нас прийняло. Так що ми дуже тут харашу. Нам і питання, і не обіжають і все нам привозять. Може освободять наш Херсон, і ми хочемо. Бо у нас ж там в окупіраному селі залишилося" І брат мій, і сестра, і плем'яник, і всі хочуть додому. І в нашій посадпокровці всі хочуть додому». Станом на 2 вересня в евакуаційному центрі проживає 135 людей. Про це повідомив Аркадій Дабагян, заступник начальника Миколаївського товариства «Червоного Хреста». Людей забезпечують усім необхідним, годують та надають медичну допомогу. Проживання безкоштовне. Розміщують переселенців на невизначений термін. Єлизавета Кротик. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.